Ministerul Agriculturii, intervenie de urgen în PIA, au retras 30.000 de tone de vin falsificat. Ministerul Agriculturii sublinierei Dezvoltării rurale, Madru, a inițiat acțiuni de verificare a calicii sublinierei conformit și tuturor vinurilor existente pe piac, iar în urma controalelor au fost depistate unele loturi provenite din Bulgaria, care s-au dovedit a fi falsuri, în depozitele unor distribuitori din judecele Buzu, Galaci sublinierei Neamk. Rezultatele au confirmat prezența apei exogene sublinierei alcoolului de altă origine decât cel provenit din fermentația mustului de struguri, vin pichet, ceea ce reprezintă elementele infracțiunii de falsificare a vinurilor, conform legii viei sublinierei vinului 164 pe 2015, spun oficialii Ministerului Agriculturii. În urma de depistate, s-a retras de la comercializare o cantitate de 29. 174 litri vin falsificat sub i au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 80.000 lei. În plus, a fost sesizat Agenția Națională de Administrare Fiscală în vederea aplicării legislației fiscale, dar sub liniere Direcția de Investigare a Criminalicii Economice, virgule, în vederea efecturii cercetrilor de specialitate, a informat Marci Mădr. De asemenea, în baza protocolului de cooperare sublinierei a Planului Comun de Acțiune între Madre Subliniere ANAF pentru verificarea legalității des subliniere de producție sublinierei comercializare în domeniile produselor viticole, se monitorizează toate loturile de vin de masă provenite din Bulgaria. Pentru identificarea unor eventuale fraude, probele au fost trimise pentru efectuarea de analize izotopice, specifice identificării prezenței apei exogene, respectiva prezenței alcoolului etilic de alt natur decât cel obținut prin fermentarea naturală a strugurilor. Probele au fost analizate de către laboratorul de spectrometrie de masă, cromatografie sublinierei fizica fizica ionilor din cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice sublinierei moleculare Cluj-Napoca.